Ahojte, moje jméno je Škorpo a dnes sa pozrieme na tento držiak na telefón. Keď si vyberáte držiak na telefón, na motorku, tak máte také tri možnosti. Jedno je púzdro, takéto niečo, kam si dáte telefón, zozadu to má takýto klip, s ktorým to vlastne nasadíte na motorku, na rajdy, môžete pozerať. Výhody toho je to veľmi jednoduché a lacné riešenie Nevýhody sú ale tie, že odráža sa vám od, toho, od tej fólie svetlo, slnko No a samozrejme prehrieva sa vám telefón, keďže sa to nevetrá a keď prší, tak cez ten zips nevždy to dobre dokáže odoláť tej vode Druhé riešenie je, sú to rôzne držiaky na telefóny, ktoré sú vyrobené nejaké hliníkové na nejaké offroadové jazdenie sú oveľa pevnejšie a takový, čo, čo je výhoda vlastne toho, že môžete s tým jazdiť vo voľfrode, nespadne vám ten telefón, je tam vlastne zafixovaný, prípadne zamknutý a rovnako tak sa vám aj vetrá, čiže sa vám neprehreje napríklad na slnku, keď ho máte. No a takým tretím riešením, tak to sú vlastne už jednoducho také a, a, taká kolíska, do ktorej si dáte telefón a vlastne z boku sa vám stiahne, a, stiahne ten telefón, aby vám napríklad no a ja som rozmýšľal práve, aké riešenie si ja dám na motorku, aký držiak a Rozmýšľal som nad všetkými troma a vyšlo mi z toho najlepšie, že by bolo asi to riešenie, ktoré môžem hocikedy zobrať Jednoducho vidím niečo pekné, chcem si to odfotiť To znamená, že nie je dobre tam dávať nejaké klipy o domýkacie veci, jednoducho aby to bolo veľmi rýchle Zavrhol som možnosti púzdra, ktoré mi nevyhovuje, prehrieva som ten telefón, nie je to dobre vidieť To takisto a vlastne ostalo mi iba a ten držiak, ktorý sa vlastne z boku prichytí telefón. Osobne používam vodeodolný telefon, to znamená, že vodeodolnosť ma v tomto prípade pri tom držiaku netrápi. Ale, čo má veľmi trápi, tak to je napríklad, keďže vlastním iPhone tak tí majú najväčší problém práve s tým, že odchádza im stabilizácia obrazu. Jednoducho pri tých mikrovibráciách veľmi často odchádza tá stabilizácia Inak odporúčam aj vám, či už máte Android alebo možno aj, aj ten iPhone vyskúšajte si ak už nejaký používate nejaký, nejaký držak na telefón, keď idete na 130-tke, chyťte si ten telefón rukou aké strašné mikrovibrácie tam sú a samozrejme to není dobré ten telefón. preto prichádza také riešenie ktoré napríklad aj SP Connect alebo Quadlock napríklad majú a to je vlastne antivibračný taký nejaký medzikus to je konkrétne táto vec to znamená, že keď som vlastne pozeral že aké, aký držiak na telefón si dám na motorku výber vyšiel jasne na SP Connect alebo Quadlock obidve sú vlastne dá sa povedať, že to isté len dvaja rôzne výrobcovia tak poďme sa na to teraz pozrieť Takže ako prvé, tu máme od SP Connectu, to je to vlastne držiak na, alebo to rameno, to samotný, ten, samotný ten držiak, tak si ho poďme pozrieť, takáto zaujímavá krabička, dá sa použiť vlastne aj také predĺžené rameno, alebo prípadne krátke, to si hneď vlastne za chvíľku ukážeme aj. A iba zistím, ako sa to otvára. Takže... Tuto to máme, toto je samotné uchytenie, čiže toto vlastne ide na rajdy a toto samotné to je toto rameno a s týmto mechanizmom, do ktorého sa potom prichytí samotný telefon. Okrem iného tu potom máme ešte rôzne veľkosti, ak si to chcete prichytiť na rajdy, prípadne spätné zrkadlo, prípadne niečo iné, tak máte tu rôzne adaptéry. Takže samozrejme manuály, toto je prvá, A prvá časť toho celého A druhá časť je vlastne antivibračná táto plôška, to je veľmi dôležité pri, hlavne pri tých iphone ako sme si spolu povedali, ale myslím si, že aj celkovo Androidy, ak máte drahý telefon, tak škoda prísať tú stabilizáciu, ne, mimochodom iPhone teraz vydal tlačovú, teraz pred dvoma rokmi vydal tlačovú správu kde práve hovorí o tom že neodporúča používať na bicykloch a motorkách svoje iPhony, čo jasne vlastne povedal že asi nebude platiť potom ani záruka na to takže tu je vlastne ten, ten ďalší medzikus ako vidíte že vlastne toto je pena a ak je to dobre vidieť tak vlastne táto časť to je taká guma o taký taká príž a Hýbe sa to v tom. To znamená, že ak sú tam tie mikrovibrácie, tak jednoducho práve na tej prížovej časti sa to všetko odfiltruje. Je to také, a trošku to péruje, čo je vlastne pointa celého toho, celého toho antivibračného medzikusu a to je jedna vec. A potom ešte vlastne keď sa sem nasadí to púzdro, tak potom je to ešte ďalšia pena, ktorá ako keby tiež odoláva potom tým ďalšími vibráciami. Takže toto máme druhý kus. No a SP Connect, takisto aj QuadLock, hlavne ponúka samotné púzdra na telefóny, kde zo spodnej strany toho púzdra je vlastne výrez na tento mechanizmus. To znamená, že dáte si púzdro do telefónu alebo telefón do púzdra, alebo naopak. A potom toto s tým púzdrom jednoducho prichytíte o túto plôšku, otočíte a už vám drží, drží vám tam jednoducho ten telefón. Lenže... Ja napríklad toto riešenie nemám rád, pretože mám rád vlastné púzdra. Používam, či už to sú nejaké kožené alebo jedno aké. A konkrétne o to SP Connectu sa mi až tak nepačilo, to púzdro. Preto vlastne som e, zobral tento, túto kolisko, alebo dangle, alebo ako to nazvať, kde si vlastne môžete prichytiť hociaký telefón bez ohľadu na to, aké máte púzdro. Poďme sa na to pozrieť. To. Tak to je vlastne klasické takýto tento, uh, ten úchyt na ten telefón. Máte tu aj vlastne takúto, uh, týmto si to vlastne povolíte a prispôsobíte na ten telefón. Keď sa to prispôsobíte, iba to zacvaknete a to je vlastne poistka, že už ďalej sa to potom nehýbe. Čiže viem, keď vibráciami sa to nemôže samé otvoriť. Takže poďme si to vyskúšať, ako by to asi vyzeralo. Ja osobne, teraz, čo sa týka telefonu, telefónu, že aký veľký sa tam vmestí, tak ja osobne mám uh, iPhone uh, 13 Pro Max, to znamená, že ten najväčší. A len pre predstavu, má tuším, že 6,7 palca. Toto tam prichytím, tak dotiahnem, tak toto lepšie bude vidno, zacvaknem to nazpäť a vlastne mám ten telefon uchytený. A to vlastne potom ide, tento mechanizmus do tohto, sa to zatočí a vlastne drží, drží to tam. To sa potom vlastne prichytáva o túto časť, ešte vám ešte k tomu poviem, bližšie počkajte, čiže takto sa to sem dá, zacvakne, vlastne tu máte uchytené, uchytené na rajdách alebo kdekoľvek a vlastne iba prídete, počkajte, prí, prídete, takto toto sem nasadíte a zase zoberiete telefon s tým, že ak napríklad niekde zastavíte a potrebujete rýchlo odfotiť, tak vlastne si to dáte dole, Tento, táto časť vám tu ostáva a môžete napríklad fotiť. Ak napríklad, že už niekde idete na ubytovanie, alebo ste, alebo že už nebudete ďalej jazdiť, tak iba jednoducho si to povolíte práve z tohto, z tohto dangla. Je to pomerne jednoduché. Teraz, konkrétne teraz je to, to riešenie na priame prichytenie. Ak tam chcem tento krúžok, tak je tu vlastne skrutka, tá sa odšroubuje a vlastne namiesto tohto kúsu sa tam pripne táto antivibračná plôžka alebo tento antivibračný medzikus. S tým, že potom ešte vlastne máte túto ďalšiu skrutku, vy keď si to takto prichytíte, tak ešte si môžete doľava, doprava jednoducho nastaviť presne, že kde, kde ten telefón chcete mať. Prípadne sa to dá dať dole, môžete priamo sem si prichytiť ten telefón napríklad. Takže je to, je to veľmi zaujímavé riešenie, ale hlavne prečo to spomínam a prečo vlastne som sa rozhodol, pre tú kúpu je táto antivibračný medzikus a je veľmi dôležitý práve na to, aby ste neprišli o tú stabilizáciu na tom telefóne. No a ja to idem teraz pospájať, poďme sa pozrieť ako to vyzerá na motorke. Ja som už medzi čo som namontoval vlastne toto celé na motorku. Je to na tomto ramene, dá sa to použiť bez tohto ramena, to znamená, že priamo tuto sa to dá uchytiť. Ten telefon, tu je tá antivybračná plôška, vlastne takto sa to tam potom nasádza. Si iba otočí a je to tam. No a keď sa pozrieme z boku, tak vlastne tu je vidieť ako, ako sa pohybuje ten, tá antivybračná plôška. Dúfam, že je to dobré vidieť a vlastne na tom to tam péruje. To znamená, že všetky tie mikrovibrácie sa eliminujú priamo v tej antivibračnej plôške. A napríklad toto je vidieť napríklad môj iPhone, ktorý je momentálne najväčšia veľkosť obrazovky sa tam tiež v pohode v mesti. Takže odporúčam hlavne pre iPhoneistov a celkovo pre ľudí, ktorí chcú eliminovať tie vibrácie. Ja dúfam, že som vás inšpiroval aspoň možno čo sa týka týchto držiekov na telefóny, uh, nie je to platená spolupráca, takisto všetko som si to ja kupoval, ale ak by ste náhodou možno o to mali záujem, tak vám dole v komentároch nechám uh, tip, kde som to ja kúpil, kde si to môžete samozrejme zakúpiť. No a môj jméno je Škorpo a jazdíte bezpečne.